هلا تنور السعد فاجمل العمور العمر، يا رفيع الشاني يا طيب استاذ مرحبا بضيوفنا ويا هلا باللي حضر، في محل الطيب والجود والعلم الثمين، يا عبد الله مبروك من جوف الصدور، يا عسى الفرح تهتني طول السنين، يا عسد من الجزل أسميه <تصفيق> افرح اللي له بعسل وكهنت وافتكر والف مبروك الف <تصفيق> يا عسى يا مكزين والف مبروك الفرح يا عسى يا مكزين والله اللي في زواج فرحة سوا الجهر فاحترم. اشهد انك يا الكفر ساعه الشده تبين نسل شيخ بالكرم مادته مثل المطر عبد اللطيف لا حضر كل قاسي له يلين وامك اللي طيبها يشبه اطياب العطر نور تاج الفقر شيخه الزنا الثمين اهلك العواد اللي يشدون الظهر لا جائزهم من زمان الاولين لابتن خارج المملكة ودول الخليج جوال صفر